حضرت جی میں مساجد کے حالات اب دیکھیں نا رونا آ جائے گا میں نے دیکھے ہیں میں اپنی بات نہیں کرتا میں نے دیکھے ہیں حالات امام مسجد کے ایک ہمارے دوست ادھر لاہور میں مسجد کے امام ایک دن میرے پاس بیٹھے تو رونے لگ گئے دیکھتے یار کیا بتاؤں تمہیں چھ ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں مجھے مہینے کی مسجد والے پانچ بچے ہیں میرے پانچ سے دس دن وہ دودھ پیتے ہیں باقی سارا دن پانی پیتے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہفتہ ہفتہ کہتا ہم خود بھوک کاٹتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں پتا ہم نے تو دیکھا کہ امام مسجد آیا اللہ اکبر کیے نماز پڑھا رہا ٹھیک ہے سب کچھ تمہیں کیا پتا بیچارے کے دل میں کیا چل رہا ہے ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے ہمیں کیا پتا کہ اس کے بچے پیچھے کیسے ہم نے تو اعتراض کرنا تھا کر دیا اور یہ بھی حقیقت ہے ہر مسجد میں بنا پوچھے بنا سوچے سمجھے بنا مشورہ کیے ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے ہر چیز تبدیل ہوگی نہیں تبدیل ہوگی تو امام مسجد کی تنخواہ نہیں تبدیل ہوگی ساری مسجدوں کو چھوڑیں آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کے دیکھیں ٹائل پتھر ہر سائڈ پہ لگا ہوا ہے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اے سی بھی بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں ہر چیز پوری ہے گرم پانی بھی ہے سردیوں میں ٹھنڈی ہوا گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا ہر چیز ہے پوری ہے نا ہر چیز ہے امام مسجد کا پتہ ہے کسی کو مسجد کے خادم کا پتہ ہے کسی کو دو کروڑ کی تین کروڑ کی چار کروڑ کی گاڑی ہو مہنگی ترین گاڑی ہو ڈرائیور نہ ہو تو کس کام کی ہے مسجد کی زیب و زینت ہمیشہ اچھی لگتی ہے امام مسجد کے ساتھ بنا امام مسجد کے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ہے امام مسجد کے ساتھ اور ہم بھی ہیں امام مسجد کے ساتھ لیکن ہمارا رویہ نہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے ہم تو ہر وقت اعتراض کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ہم تو ہر وقت اس ٹو میں ہوتے ہیں کہ یار آج کوئی امام مسجد کا کوئی کوئی اعتراض ہمیں ملے ہم ڈھونڈیں اس کو پھر ہم اس کو بولے کہ حضرت صاحب آپ نے یہ غلطی کی ہے کیا غلطی کی ہے یہ غلطی ہے کہ جی نماز نہیں ٹھیک ہے اب میں میں خود حضرت جی حیران ہوں اس قوم پہ یہ جو رو رہی ہے قوم کہ جی حالات نہیں ٹھیک ہیں جی ہمارے حکمران نہیں ٹھیک ہیں جی ذریعہ معاش تباہ ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا کیونکہ ہم نے تو دین سیکھنا نہیں ہے ہم نے تو امام مسجد کے پاس بیٹھنا نہیں ہے ہم نے تو امام مسجد کو صرف بنا لیا دو ٹکے گا ہم نے امام مسجد کی عزت رکھی کوئی نہیں ہے آج کے دور میں حضرت جی جو بندہ سب سے زیادہ پریشان ہے وہ کون ہے مزدور طبقہ سارے کاروباری حضرات بیٹھے ہیں مزدور طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے لیکن اس کی ایک دہاڑی کتنا ہے ہزار بارہ سو اتنا ہی ہے نا لگتا میں کوئی غلط باتیں کر رہا ہوں یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا پھر آپ سننا نہیں چاہتے جو تلخ حقیقت ہے ہزار بارہ سو ہے دیاری جی ایک مزدور کی مہینے کا کتنا بنے گا اگر ہزار روپیہ بھی لگائیں تیس ہزار تیس ہزار بنتا ہے مہینے کا جی ایک مزدور اور اس کی عزت کتنا ہے معاشرے میں کچھ بھی نہیں ملازم نوکر غلام خادم ہمارے معاشرے میں سب سے بدترین طبقہ جس کو سمجھا جاتا ہے جس کی عزت اور ویلیو کوئی نہیں ہے وہ کون ہے آج کا مزدور بندہ کتنا کمارہ میں ہے مہینے کا تیس ہزار اگر ایک ہزار بھی دیہڑی کا لگایا جائے تو اس سے اگر آپ جا کے پوچھیں کہ حضرت جی معاملات کیا ہیں کیا کہتا ہے نہیں پریشانیاں بہت ہیں معاملات نہیں پورے ہوتے تو حضرت جی وہ مزدور ہے اور جو مسلح امامت پہ کھڑا ہو اس کو اب کیا دے رہے دس ہزار ڈیوائڈ کریں تیس دنوں پہ کتنا بنتا ہے دہاڑی کا دو سو ڈھائی سو تین سو یہ ہم امام مسجد کو دیتے ہیں یہ ہم مسجد میں خدمت کرنے والے کو دیتے ہیں کیا ہمیں اللہ تعالی نے اتنا توفیق نہیں دی کہ ہم اگر چاہیں تو امام مسجد کا اتنا خیال رکھ سکتے ہیں کہ اس کو پریشانی نہ ہو کسی چیز کی لیکن یہاں پہ تماشا لگا ہے یہاں پہ ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ امام مسجد کوئی غلطی کرے اور میں اس کو پکڑوں ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ امام مسجد کے ساتھ اگر میری کوئی ذاتی لڑائی ہو جاتی ہے تو میں جیتوں امام ہارے امام جائے یہاں سے کبھی کوئی مقتدی نہیں گیا کبھی کوئی کمیٹی نہیں گئی جب بھی گیا امام گیا جب بھی گیا آپ کو درس دینے والا گیا ہے جب بھی گیا وہ گیا جو آپ کو سکھا گیا ہے حضرت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دین محمدی ہے جب بھی گیا وہ بندہ گیا جو آپ کو نمازیں پڑھا کے گیا جب بھی گیا وہ بندہ گیا جو آپ کے مرے ہو کے لیے دعائیں کر کے گیا کہ اللہ ان کی بخشش فرما